كل اللي الجزال وكل اللي لبيت القوي أميركتك فينا. <تصفيق> <تصفيق> ولك يمين بالك ومزات I still do as بنت البدايل و كل الجدال وكل Reização al querer And ele question زفارت. ليلة فرحتك حفري لدر ستوديو زفارت. ليلة فرحتك